ситуація на фронті протягом останнього тижня не зазнала значних змін але це не означає що на фронті не відбуваються активні бої прямо навпаки тобто динаміка активних бойових дій вона не змінилася на ключових напрямках ну, за виключенням зрозуміло що Херсонщини де визволення Херсона створило певну нову реальність якщо ми говоримо про Е, інші напрямки то на Луганщині на е, якби на сході Слобожанщини українські сили далі продовжують е, тиснути ворога далі продовжують боротися за ініціативу проте е, перелік населених пунктів який публікує Генштаб ССУ щодо того де були відбиті атаки ворога де ворог наносить вогневе ураження вони в принципі не змінилися тобто боротьба йде е, все так само за локальну ініціативу за доступ до траси Р-66, яка з'єднує населені пункти Сватова і Кремінна. І, незважаючи на значні українські зусилля, на дії наших бригад там, а це 92-га механізована, 25-та повітряна десантна, 95-та десантна штурмова бригада, ворог теж активно вгризається на цій ділянці фронту, розуміючи всі, Ставки розуміючи ціну своєї можливої поразки, тому і лінія фронту е, особливо не рухається. Звичайно, є певні позитивні новини. Це підтвердження звільнення населеного пункту Макіївка, яке знаходиться біля е, річки Жеребець, притоки Сіверського дінця. А так, в принципі, боротьба е, все те ж сама на тих самих рубежах. Тобто це населений пункт Новоселівська, це 13-14 кілометрів на північний захід від Сватове це е, населені пункти Стельмахівка е, населені пункти Площанка е, інші населені пункти які по річці Жеребець знаходяться а також населені пункт Діброва який знаходиться на південний захід від міста Кремінна тобто українські сили намагаються активно атакувати в цьому напрямку до Кремінної не лише північніше але й південніше цього населеного пункту завдають значне ураження тобто фіксуються знищення танків, ворога 92-ї бригади, в тому числі використовуючи високоточні боєприпаси, бойових броньованих машин 25-ї бригадою. Але лінія фронту не рухається, тому що ну, ворог постійно кидає додаткові резерви, не рахується жодними втратами, і, і роз, розуміє для себе всю ціну, вартість поразки. Окрім того, на даній ділянці фронту і далі продовжується активне використання реактивних систем залпового вогню М142 «Хаймарс» і М270, які наносять ураження по тиловим пунктам. Близько 10 ударів було нанесено по ворожим цілям на території Луганської області. І також в тому числі було зафіксовано такий цікавий випадок – це знищення самохідного міномету «Тульпан» калібру 240 мм теж на Луганщині. Тобто Наші сили продовжують активно послаблювати здатність ворога тримати лінію фронту на даній ділянці за рахунок глибоких високоточних ударів, але ми бачимо, що поки що лінія фронту не зазнала значних змін, тому що ворог постійно кидає додаткові резерви. Що ми говоримо про основні три напрямки на Донеччині, тобто Бахмутський, Діївський, Новопавлівський, ситуація там також не зазнала принципових змін, незважаючи на те, що ворог Продовжує там активно атакувати. Тобто і далі продовжується боротьба в передмістях Бахмута. Вороги далі намагаються атакувати з північного сходу, і сходу, і півдня. Але немає значного успіху. Фактично зав'язано у передмістях Бахмута. Дуже важко йому дається бої в урбанізованій місцевості. Тобто так, як в 2014 році урбанізована місцевість грала проти України, Час активної фази, то зараз урбанізований характер місцевості грає проти російських зусиль захопити місто Бахмут і його передмістя. І росіяни платять дуже серйозно, велику за це фактично ціну. Так само спроби ворога обійти Авдіївку з двох напрямків: північний захід, південний захід напрямках відповідно Красногорівки і Первомайського не мають ефекту навпаки, фіксується активне вогневе ураження з боку наших сил, це там, в тому числі, 79-та десантно-штурмова бригада активно діє, наносить ураження, ворог втрачає живу силу, втрачає техніку, успіху він не має. І так само на е, Новопавлівському, він же вогледарський напрямок, ворог, незважаючи на те, що він звітує, що захопив населений пункт Павлівка і навіть десь там намагається підняти прапор над руїнами, в основному це південно-східна частина, цього, ну, умовно вже населеного пункту, тому що населеного пункту як такого немає, залишаються руїни, але успіху немає, продовжує атакувати ті ж, ті ж цілі, тобто йдуть фронтальні бої, ворог не може створити перевагу в силах і засобах, прорвати тактичну глибину оборони, вийти нам е, у тил, але зрозуміло, що не припиняє це робити, не припиняє це робити на всіх трьох напрямках через те, що після е, ганебного відступу безславного е, під тиском українських сил на Херсонщині, Зараз переключилися активно на Донеччину, тобто додатковий стимул для того, щоб показати якісь успіхи. Додатково стимулює проявляти активність на відповідних трьох напрямках, але успіху ворог там немає, тому що наша оборона носить активний характер. Ми маємо необхідну кількість сили і засобів, необхідну щільність сил для ешелонованої оборони. Оборонці мають достатні засоби, включно з протитанковими засобами. Також українська артилерія точково підтримує відповідні сили, хоча, хоча й несе, на жаль, втрати від використання таких безпілотників камікадзе типу ланцет, на жаль. Але це реалії війни, і, і українська техніка, та яка в нашому розпорядженні, вона встигає наносити непропорційно більше ураження до того, який знищує ворог. Запорізький напрямок, він залишається другорядним для обидвох сторін, хоча ворог розуміє, цю важливість цього напрямку перспективну важливість цього напрямку тобто є новини про те що перекидаються додаткові сили саме з Херсонщини для посилення цього напрямку і створюються додаткові лінії оборони ворог прекрасно розуміє що Мелітополь і Бердянськ це як ключами до українського Приазов'я до звільнення тимчасово окупованих територій материкового півдня України на Херсонщині Наші підрозділи продовжують здійснювати стабілізаційні заходи, і вже ми навіть маємо перші результати того, що українські сили вийшли до берега Дніпра, і як наслідок радіус дії наших систем дальнього вогневого ураження, високоточного він далі розширився вже є новина про те що ворог вивів свою авіацію армійську авіацію гелікоптери з населеного пункту Чаплинка Херсонської області який знаходиться недалеко від перешийків тобто виніс е, далі ці засоби як наслідок ті російські сили які е, здійснюють оборону на цих напрямках вони будуть позбавлені підтримки армійської авіації тобто це послабить російську оборону. Окрім того, є повідомлення про те, що основні свої рубежі оборони на лівому березі Дніпра, на Херсонщині ворог розгорнув десь за 20 кілометрів, власне, від течії річки. Ну, тут треба їх сприймати дещо консервативно, дану новину. Тобто ворог намагається вберегти таким чином свої сили від вогневого впливу Збройних сил України це на жаль не унеможливлює повністю їхній вогневий вплив по звільненим е, нашим територіям. Особливо це стосується ну, рейдів реактивних систем залпового вогню, але те, що ворог е, свою основну оборону будує за 20 кілометрів, це не означає, що він готується просто так без бою здати е, відповідні території. Це радше для захисту свого особового складу і його морально-психологічного стану, який значно страждає від точкового і ефективного вогневого ураження тобто нічого не заважає на жаль ворогу тримати основні сили на такій дистанції Ну і в випадку чого реагувати так само в принципі перспективним є напрямок для України діяти саме в районі Кінбурської коси чому перспективним тому що дані території вже знаходяться під вогневим контролем українських сил і засобів ворогу складно скажімо так, підтримувати угруповання там, тому, в принципі, це такий перспективний і цікавий напрямок. Крім того, мабуть, важливо ще наголосити на одному такому цікавому нюансі, який стосується загалом всієї протяжності лінії фронту, який озвучений був минулого тижня представником головного оперативного управління, генерального штабу, генералом Громовим. В час його традиційних брифінгів була сказана така, Цікава статистика, як на мене, яка вартує окремої уваги, вона стосується того, що за тиждень, ну до цього, за фактично 37-й тиждень війни, не за 38-й, 37-й тиждень війни е, було вражено українською артилерією 120 ворожих складів і 56 е, пунктів управління різних війнів. Розуміло, що в цьому вогневому ураженні беруть е, участь не лише наші найпотужніші системи, з боєприпасами eh, GMLRS, але й менш потужні системи, але це є доволі показовим, тобто та система вогневого враження, яка була вибудована, і ми результати, в принципі, її бачимо і в успішних діях на Херсонщині, і успішних діях на Харківщині, і створюємо постійні проблеми на, на інших напрямках. Це така дуже цікава і показова, як на мене, статистика. Коли ми говоримо про eh, міжнародну допомогу, минулий тиждень, і навіть сьогоднішній день вони видалися доволі плідними, доволі цікавими. Звичайно, основною новиною це є те, що Україна отримала додатковий новий пакет допомоги з Штатів Америки вартістю 400 мільйонів доларів. Номенклатура цього пакету допомоги є частково стандартною, частково новою. Тобто стандартно ми отримали боєприпаси, власне, GMLRS, або яких ще називають Діммлер, ми отримали додатково 21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм звичайних і 500 боєприпасів типу Excalibur, високоточних з дальністю до 40 км. Окрім того, отримано 10 тисяч мін калібру 120 мм, отримано додатково 100 Хамві, тобто 3 батальйони, отримають відповідні засоби мобільності, які захищені і ми вже бачили в тому сі, що Хамві, які ми отримуємо, вони обладнані протитанковими ракетними комплексами, то вже таки засвітилися, тобто не лише мобільність, але й необхідна вогнева, скажімо так, могутність. І в принципі, після реалізації фондом поверне живим проекту щодо мобільних майстерень. Я думаю, потік автомобілів Хамві він буде лише зростати, тому що в американців є гарантія, що ці машини будуть максимально якісно використовуватися, їхній потенціал буде використано максимально ефективно за рахунок правильної бази матеріально-технічного обслуговування. Окрім того, цей пакет зробив певний наголос і на протиповітряній обороні, тобто в Україні було обіцяно додаткові ракети до систем ХОК. І це дуже важливо, тому що до тих пускових, які мають нам надати, також важливий постійний притік е, прихоплювачів, І також Україна отримає системи Avenger і додаткові ПЗРК Stinger. Е, системи Avenger, вони, фактично це така е, мобільна версія Stinger е, з дві, тви, дві по чотири е, Stinger е, блока і ще також є кулемет то володіють відповідною мобільністю, можуть використовуватися, в принципі, і для прикриття військ на марші, і під час використання, це їхнє основне завдання, але, в принципі, можуть і підсилювати об'єктову ППО. Окрім того, важливою є новина про те, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з запитом надати додаткові 37,7 мільярда доларів допомоги Україні, новий пакет е масштабний. Е, і з цих е, коштів 21 мільярд, більше 21 мільярду піде саме на воєнну допомогу Україні, тобто зовсім прямо протилежна ситуація, чим тіна яку сподівається Володимир Путін, російське керівництво, що готовність Заходу допомагати Україні у нас зменшиться. Відповідно, крім того, маємо інші новини, позитивні щодо матеріально-технічної допомоги з боку наших партнерів. Велика Британія заявила що виділи України ще додатково одну тисячу ПЗРК мова йде про ПЗРК Мартлет і Старстрік які наводяться по лазерному променю ефективно себе зарекомендували в знищенні оперативно-тактичних безпілотників типу Орлан-10 Орлан-30 і навіть показово що протягом минулого тижня якраз було таке знак ну, таке відео цікаве про застосування 95 десантно-штурмової бригади саме ПЗРК «Мартлет» по російському безпілотнику було успішне враження. Тобто підсилюють нашу ППО, яка ефективно вражає як безпілотну авіацію, так і полотовану російську авіацію. Крім того, сьогодні стало відомо про новий пакет допомоги від ФРН. Головним, звичайно, елементом цього пакету допомоги є боєприпаси до системи «Марс-2». І це можуть бути як боєприпаси типу GMLRS, так і боєприпаси для дистанційного мінування, які вже були теж використані, ефективно себе доволі показали. Окрім того, стало відомо, що Швеція виділить найбільш масштабний пакет допомоги на 228 мільйонів доларів, більше 3 мільярдів шведських крон, і цей пакет включатиме в тому числі засоби ППО. Поки що є дискусії, які це засоби ППО, але можуть включати, в принципі, і ПЗРК РБС, які теж наводять заполазаному променю, так, можливо, і ППО МІМ-23ХОК на фоні того, що Швеція планує перехід до більш потужної системи Петріот. Врешті-решт є попередня готовність Міністерства оборони Хорватії передати Україні 14 гелікоптерів МІ-8. Звичайно, ще має схвалити уряд але я думаю ця е, ініціатива буде реалізована е, і вона підсилить нашу армійську авіацію е, в сегменті і вогневої підтримки і медичної евакуації найбільш важко поранених наших бійців і можливо там якоїсь мобільного реагування там доставки невеликих груп які зможуть прикривати там найбільш вразливі ділянки ну де, де буде така крайня необхідність також треба згадати що Україна отримає 10 самохідних 120 120 міліметрів мінометів від Литви це теж дуже важливо вони на шасі ПТРМ-113 тобто і вогнева могутність необхідна міномети себе прекрасно показують 120 і необхідна мобільність тобто живучість тому цього тижня ми маємо безпрецедентний перелік новин і він є Головним він є важливим, це є головна антитеза до російських очікувань, що захід втратить інтерес до підтримки України. Е, звичайно, попередній тиждень він що значився, і інцидентом в польському прикордонному місті, яке внаслідок попадання ракет загинуло два громадянина Польщі, і цей інцидент, який відбувся. 15 листопада відбувся він якби на фоні одного з найбільш масштабних ракетних ударів масованих ударів які Україна значною мірою відбила але тим не менш це є відлуння цього удару на сьогоднішній момент Польща чітко заявила що не розглядається як атаку на себе після відповідних консультацій зі своїми партнерами і також і Польща, і керівництво НАТО, Генсек НАТО чітко заявили таку правильну позицію, що вони прекрасно розуміють, що джерелом цієї проблеми, джерелом цього інциденту це є Російська Федерація. Тобто її неспровокована агресивна війна, е, яка змушує Україну оборонятися, тому е, якби не розвивалось подальше розслідування, ми чітко розуміємо, що е, підтримка України не впаде, що... Всі розуміють, що джерелом проблем є е, Російська Федерація, хоча зрозуміло, що має прийти розслідування, чітке для встановлення е, фактів е, відповідних е, і вже е, повністю кінцевих е, висновків. Е, хоча е, о, останній тиждень е, не знаменував якихось е, значних змін на Луганщині, на Донеччині, на Запорізькому напрямку і означився звільненням правого берега Дніпра на Херсонщині, е, можемо говорити про те, що е, кампанія 2022 року, яка завершається, вона, е, в принципі, завершається чітко на українську користь. Українські сили оборони в каскаді оборонних і наступальних операцій вирішили всі, притаманні і необхідні завдання, і таким чином ми е, цей зимовий сезон і е, підготовку до кампанії 2023 року входимо в максимально сприятливих е, умовах, можливих, з максимальною підтримкою наших партнерів, яка лише посилюється, і агресивність Російської Федерації лише посилюватиме цю підтримку наших партнерів. Чекаємо результати на чергову контактну групу щодо підсилення української оборони, яка відбудеться в виртуальному формате.